Hi guys So hari ni kita nak unboxing barang Yang I dah beli dari Shopee Tapi ada tiga je So yes Let's go Okay first barang Kita buka Yang ni dengan syur Yang I dah beli sebab pengaruh TikTok lah So that is Dia eyeliner So I beli satu je 4.105 Ini air terbakar Malu terlihat So yang kedua Ciu cium dasi air Tapi satu dia Gimana? So ini cantiknya ini She dia it too. so you guys should beli okay Berbara gila, tengok ni Dia punya ring dia rawak Macam mahal gila kan Let's park share my cuba <coughs> This is dia, okay And then jubah dia ada banyak-banyak I tengok Dukar I si kan So Apa you guys Should beli Jadi bila I dapatkan, Nanti I up Okay Ni Bagi dia baik Bila dia tahu tak Bila dia tanya je Dia boleh cakap Saiz si Saiz apa So nanti Dia beli tak selesai. Saiz Okay Okay That's all For now Okay Nanti I akan letak Link I akan letak Dia punya uh, Nama shop tu Okay Sekian terima kasih I guys Like my video. Okay. Sorry Sebab background Tak tahu Bye